حقاق يلا خي يلا, يلا. يلا اليوم شكلين ابو حقاق والله ما شفنا اننا قد الشيخ قد العم بشار يا حج بشار يا حج بشار يا حج بشار ايوه ماشي على ابستا هنا ابو ابويا يدوب البيت صيح له يا ابو المنتى والله يا أي سعد ايوه ضروري مو دشده جيت عشان قدناه بالارض حقاق اينا اللي بيسحل اللي بالوادي اللي بالوادي أعزّ أخويا يا يا يا ليش شو على أرضي حقي لكن احسن ابن قلبه من عيالهم. إن شاء الله يا يا عمر عمر عمر بن عمر؟ انا عاد ستنا في السعوديه يا ابا عمر انا عادي ستنا في السعوديه هذا حسن قتلوه هذا حسن هذا حسن نجحت هربة بشار ايوه ما. ما. والله إنه قتلوه نفس الشيخ ابو مشاكل والله ان نعم اليوم فعله انا يا ابني اشيك توقع رجال كما قال كثير المشاكل بالقريه معمر ما عمل بشرياب معمر اصحاب القريه نعم وانا موجود يا ابني الوادي الوادي يلا. اصحاب القرية بيتمردوا انا شايفني توقع رجال هي أصحاب وقفوا يا اصحاب القرية وقفوا الشيخ موجود الشيخ مشاكل لا مسلح مسلحكم حسرحك عشان تسلم وش بهالقرية؟ أقول لك يا شيخ. لا ساتر. أقول لك يا شيخ أبو مشاكل أنا جالس أترعوي به ل 20 سنة. وهو يجي شو هكا بارد مبردة على <تصفيق> يا شيخ أنا أخترعت السعودية وشوكة به ودركوا إلا سعودي 5000 سعودي. سعودي زمان قبل 20 سنة والآن. أبشروا يا أصحاب القرية ما لكم لاحظكم المشاكل والشيخ ما دام هو شاكر موجود بيحتل كل المشاكل. <تصفيق> ما حدا داخل السعوديه <تصفيق>